السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد لشقه للبيع متفرعه من شارع شاب امره حديثه تشطيب جديد شقه مساحه 210 متر تفاصيل والسعر كاملين هتلاقوها اسفل الفيديو اول ما بنخش من باب الشقه هي عندنا هنا مطبخ معمول امريكان كيتشن ممكن يتقفل وزي ما هو علايتنا الشمال في هنا السفرة دي معمولة برسلين سؤفي شوبسن بورد عندنا تكييف هنا كونسانو مركزي طبعا توضيب لسه أول سكن في عندنا هنا حمام الضيوف هنا اول غرفه ممكن تنفع غرفه للضيوف تكييف زي ما احنا قلنا ما الفيو هنا على الشارع هنخش بعد كده الجزء الثاني ناحيه الغرف ده جزء الغرف اخش اول حاجه ناحيه اليمين بالله حمام الضيوف الحمام الثاني اللي بيخدم قصدي الغرفتين وفي بانيو دي الغرفه الثانيه طبعا الغرف كلها فيها سررين ومساحتها كبيرة ممكن يتعمل جزء فيها تاني دي الغرفة الماستر غرفة كبيرة. وبعد كده في هنا الحمام الماستر ودي مكان الشاور اتمنى لو الفيديو عجبكم متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس انتظروا مننا كل جديد الفتره دي والسلام عليكم ورحمه الله